وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطيع قيل من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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر